Θέλουν πατήρι να με δουν για να ευχαριστηθούν Τα σαλτάρω, τα σαλτάρω Πάντα βολεύουμε γιατί την εσταρώ. Σε κανένα μάξι γερμανού και πάντα την ρεφάρω παραπονού πόνιο πικρό, γυρνάς Σζια τ να τάπη φόταό η παρκί να μόο τοরেτηνατο το κρασ για το, το κρασι για για την αγάπη Βοσάνο υπάρχει κι ένα μόνο